Ja. Velkommen til Artsdatabanken Artsdatabanken är en kunnskapsbank, og hovedoppgaven er å formidle rikende oppdatert informasjon om naturmangfold. Artsdatabanken er underlagt kunnskapsdepartementet, og det ble opprettet fordi regjering og Storting ønsket større kunskap om naturmangfold for å bedre samfunnets beslutninger. I over 100 år har forskjellige instanser samlet inn informasjon om norsk natur. Alt fra insekter, fugler, fisker, pattedyr og planterike. Og all den informasjonen har blitt hentet inn fra forskjellige instanser. Naturhistoriske museer, frivillige organisasjoner, fagmiljøer. Og all den kunnskapen er nå samlet på ett sted. Artsdatabanken. Artsdatabanken innhenter, systematiserer og straks der kommer ny kunnskap så blir det gjort tilgjengelig på artsdatabanken.no Så, det drives med mange forskjellige prosjekt. For eksempel fremmede arter, artsobservasjoner, artsnavn, rødlista og artsprosjektet. Kom, kom!